سلاف بوبن اي حج جرن چاكي سلاف بوبن اي لي جرن راستي سلاف بوبن لي جرو حج جرن دادي ايروجا شبكه بيروز ات وين بيروز خواب اختوارد بینین، خواب سرفراز بینین، پال بشتی و بشتوانیه ما مستایه که ریزدار و خوشتوی بکین. بشتوانیه اوی کسی بکین یکو جحیلینی خواه دست بگیرید خزمت دین و گل و ملتی دا. خزمت پرورد کرنه قزمته فقير و جاره جاره سريه كومالگهه او سركي بسره بلند و و بشت راسته و بانگشه ماموستا خوشدوی عمر کوچهری دست بیدکین هیو اف بنا و بشتفانيا ببت اجر هنوكي وكي مشيت هيك كاربكن. بوساري خستنا بربجير خوير خويه راس تقينا تاكه بربجيره البازنيه زاخو سيميل حجي لنرات يا البرلمان العراقي <تصفيق> ام أنا وقت أنا أنا أم أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا عمر أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا عمر, عمر أنا بشگش چوی خامطری بشگش گوپیت او همی کمبینن خوا آہنگن خوا إذا خازيش كانجاكي دينكواش كاك أمار فرمانيكين بلا بريز بكارمكت بوخان آياتكين قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مُحْدِقَينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا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 وليذكر أول الألباب صدق الله العظيم. غيرمترين بسيار بيتاكرن فانهل بجارتنا ضعف بجد دنجة خب دينكيو بوشيد دنجة خب دينه. أزبجوما دنجة خب دينكيو بوشيد دنجدنا أفيبر بجيري. دنگی خوب دنا ویکاسی ی دل دین تبد ی خم خوری تبد و روش برز بد ی گنج بد چی بیر بد ی شمیا دیر إيمي وكي كالها سينجي وي سانجر علمو زانينو صد هونر قلمو بيفيت خنجر و فابينشن بيجي ما مستعمر بيجي ما مستعمر هربجي بودستين باكو بجين هيفين غلي de بي هبونا تا أصل أساسا de beta دي ne جرنجين ني أو بو ما في ما جبرا لرزا جندلا أو فدرا لو هبونا وي جل ما عمره د هل جری باري ما هر ما مامست عمر یل سر زارمه هر بجي بر مختارمه يا ريخستنش لايه ملبان دي سيزده اي غيرتو اسلامي كردستان لقا زاخو نين زاخو سميلا خوشتوهي صلاة وخلق سميلا ومهوان تويت آماده لو ما هر جارد به جين خوداني مالي خيرهاتي المهوانات کرد لو ما دخازه سيدا عزيز وخشتوهي برپرس ملبان دي سيزده اي اسلامي كردستان زاخو ما مستاج جاسم محمد رز باي هاي با بخير باب خير هاتين الويت ريستار بسم الله الرحمن الرحيم ريزداران اندام انجومن جبجه کردن و سرکردایتی و قادر دیرین بر سر و برپرس و اندام ملبند سه و هشت و نه و سیزده هيجا، خشكو زاخون آهنگوان عزيز، خوشکو براید زید عزیز هن همی سرسران و صلاب الله تعالى الوحمياب الخلق زاخو دا فرا زاخو اش بيقوفا حطاب دوميس ناف حمي قزاو ناحيو كومل قهو قند بقند قندي وكاس كاس جنومير جنو مير قنج صلاب الله تعالى الوحمياب امام مالبندس في <تصفيق> الاسلام في كردستان إسلامي كردستان والمسلمين والمسلمين والمسلمين البربجيري والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين حتاب سيميله و حتاب دومیس دوميسو تناهی و همی کوملگه و حمي ناحیه و, و حمي کن در صرف پشتوانی بکن بكن عمر کوچری و غازی خلکی بکن روشا دنگ دانه دنگ خواب بدن جماره 26 مامستو عمر كوشر نوينريوى يا هردو هر دو عبازنه زاخو سيميله دو بوشي بوشي پيشتا واني بو مامو مستعمر کوچيري وكي قراني نيشامه داي او کسيت امانته هل كيرين كاسيت بنا برپرس ود دوتشتي گالاکيت گنن گلدفوانو هبن اشوانا اک شوانا حفيظ بت يدوي عليم بت وكي يوسف پیغمبري اسلام لي بن اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ام پيشتا وانيا مامو مستعمر کوچيريت كن نجبر شو أجرد يد كيمو يد ناو شجيري وآن حتى يد عشائري نخير نوينر الزخو سامية حمي بقادة خواه حمي عشائره خواه أف عشائره يد باقران يد في ملة هنيبار أصتين بجت واني أمام مستعمر كن، باك يدل باك. شونه زونستيت اون است كورا همین خدمتکارا بري خوده 30 أبي اوی خدمت اوی خلکه کری خدمت او گنجو کری خدمت او پروردگیو کری یا روحی كري کری روحیت اکو خدمت کرنے او ہے خیر خوازه مرو حتی ما دجه ما عمر خبرتك و سياسي جواهي ات پرلمان کردستان ده اندام پرلمان کوردستان بي غیرت و سرحقیه جواهي شهدکی بودن سرحقیه برامبر هر ستم وهر هر ظلمه که برامبر هر خرابیه که برامبر هر تشت که نهی جوان برامبر دین وی آن برامبر مظلوم و برامبر موفواری و غیرت و سرحقیه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 ظلاموا تشيكين، جنيد زيلاك تشيكين، كاسيت جي هادي شيكين هيرن برلماني، ايك بصداه. باربوانيش مو خل كيتكن. پشتوانانه طابخوانا هلل بشتوانا. وقتاش شنابيري تنينوشن، شنابيري حميد درسوزيد، ابي كورواني هاني، ابي كوطابخوانا يا ملي يا اسلام خوزي، يا لوما ديسا، دو خوزتكن. حمي كومالغا حمي جunda حمي نوشه حمي نهي هردو مزن سي ملا دباني، دوبوني زهوك دالالال هاكي زهوك دالالال حمي بشتاونيا هندي ان شاء الله برهامكي بوجه بينن او روزا او دما ومدجاش بن ام ام هذي ومد وی ریکو سر ferozi استل بلنداهی بورینتن هیوی اومیدای بوراندی ارینی بوراندی نکو بنارینی چورا سر, بن سر صندوقا بو دا چورا نوسی ویملته هنه گشبه بتن و دا خدمتا بج... نزی ویملته هنه شیبه تکرنه داخواست و حماد کن بچن سر صندوق دنگدان و داخواست خلکی بکن حمی بن تیم پشتیوانی و تیم وانگشی بو محمد عمر كوشري جمارا 206 خدي تعال قال ويبتن بشتواني ويبتن بشتواني محمد عمر كوشري بتن والسلام عليكم ورحمه الله يا خو بحسن رويتكن من باوري برتلوان ين chapla بولس كيردين كيرنحات يداين نفرتلوان هم يا يتما زور سپاس بو محمد برپرس مالپند زاخو یگتو اسلامیا کوردستانه دشت <تصفيق> يلو جلو وامانه وارو وطن برا امان چا و خب باش وكن اوا برانا لريكا و چرانا قتيع تسليمي گورگان نكن برا دم هات ريكا خبزاني كا دي كي ديني يسري ديوانه حتا كنجي سمعنا وأطعنا بس دفيد جديد يا فبزانن جلو بيفندى باش بزانن سوزن مسيلمي فر بجانن دبوا دبودل خاتجي جانكي مادم دستيت أمين شبانن مبجهر هر قوتنكا كا مجوتي. ناوى جندالا سوزن زن خواه سوتي و وا في لچون عصمانا قيت وجي بو باريكا ففروتي جروكوان دهيو ديروكا جروكوان دهيو ديروكا مرج عملو كريارا افروكا مادم نهات راستي بزانن ياوان دريشمو باتاو باروكا بجا و با واریو یقین بد دا گلابخت و تازشین بد ما مستعمر خوش جوانه بلا دلی و تمام امین بد jeno kaji barib chinel pei vau gohdaria ma mustabe kin da khaze shonerman de heja deng khosh za khu ye hami ahangad gelma da amada ka kidayat seleman bila karam ملل هز از خو ببینن بی را خو شيرت ما مستايي ميدانم برجا خو شيرت ما مستايي ميدانم برجا لين تو دهان رو دنگ أركل السر ملانة، أزادية جلانا أركل السر ملانا أزادية جلانا أنا أزبر نادم خاكمنا دائم تشيه زار صلاح أوي منه أنا أزبر نادم خاكمنا دائم بيشي هزار صادة قوية منها والله شاواد بيشي رابا باركا جبيري هرهم شاواد بيشي رابا باركا جبيري هرهم نيقا و بشتي كشنو ملنا منها ضايم نيقا و بشتي كشنو ملنا منها والله سبو قاكي داية سليمان و جوان من قلق من قلق ديت جاية ند نتهاد كرين بزير و من قلق ديت ببي چتش تناگهي زيري من هاي قلق بهنا من عمبارة گرانيا من سر بسرى ما ده وقت من كي ربيني منغوته مامو يمن عمره جهوی جهوی درس پرلمانه درمان درد كردانة خرد روین اشبرت روین او دجمن خرد زانه گله پرخوة جمان البرتباة روجي قماند قد ايك هيا او نديتي نوي برلمانة هجان دما چکسازن بجاره بو برافانية دبنا سنگر دما بنیات خبات دبیته هزرو بیرو باور پیشنگن پاکی او چاکی بو حقیقه دبنا سنگر دبنات جراي جياني ناو نيجان هر و هر هندي متو ديتي او متنياسي دندار كه ما مصطى عمر كم ويني خم خوري بجرقو زبري بو فيكا لي جارو بن دست دبيخ زمات كارو ربر لورا در الرشا دبيتنو بلا راديارن سيدايا ما بيخنبر پوبشتوانی کنا مامستا عمر کوچری پوبشتوانی kirna زاخو پوبشتوانی کنا همی جماوری مامستا خلیل ابراہیم ریکا قادیر بری دامه ک دریش دامه خوين خوين بوير خوين زيرين ماب مامستا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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خشكو برايت هيجاو قدر جيران جماوري خدان ريزو حرمت بريمات صلوات خديل سرها وهميابن صلوات خديل سرها وهميابن سلاوكا آشتیو و اميد و حيوى و باورى سلاوكا, و سلاوكا عدالت خاضى اصلاح ربازی مروف دوستى و نشتمان و ولاد پارزي صلافك كا بر بوري هيفي افرك امل برهيا هل دنكي كود امتحان و تجربه امتحان ابو عقل موتي جهشتنا امتحان ابو علم و امتحان ابو ضمير وجدانه امتحان ابو انصافه امتحان ابو مكا امشاد شهاده خودين وده شوا امانتي دين وده دي شوا بر بشيري ديار كين چواني نيره خو نشان كين أبرو فرصاتك مزنة، بوما مزنة دي چه بريار دين أم دي چه هلوست ورگرين إرادة ما دي يا چواني بيت دي هستب مسؤولية كأين أم همي بيقوة جنو مير كيچو كرر رئيس بيو ماقيل جنج همي بيك و شوا شواء مستقبل خود دياركين شواء پاشا روشا خود دياركين شواء بو نفيت خو درست بكين ام روجه او اودار فتايا بوتا كتو نينري خو ابي بقج ابي لي هاطي ابي جي ابي خدان امانات ابي هاطية بارواردة كيرن ابي سي صالح هاطية بارهاف كيرن هاطية ابا كيرن دا ببيتا دنجيته دا ببيتا رنجيته داب بیتہ سنگات داب بیتہ ازمان تے بروانیش ما فتابت داب بیتہ چاوید تلویر داب بیتہ دس تلویر داسنگات او قرسایا تل بغداد یار بیت روزا ہندیا کوتو بشرازائی تیگہشتن مروف دوستی أبزاني زانی دې چنه نر فریکای دې کې خلاط کای دې کې او تو ابرو کټ بهش از بشدار نابم تو بو بشدار نابې بلې امتت گاین تو نه ام, ام زانین خلقی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 اوه آيه ده تاكوشتی اوه باوری بوتا نهلای اوه رجبینی بوتا چه کری بله اوه الحمدلله خود تعالا و بر بجیره تا شهاده خدا تجربه خدا علم و معرفت خدا جرأت و بویری شرزا لحاطی اهل امانته همین منبر و محراب همي صاحة همي قولان شادية بودن بربجيرت هواء رو سيدا عمر كوچر جمارا 26 الزاخو شش الزاخ و سيميله سيدا عم... دكتور جمال كوچر جمارا بيست الدهوك و آمدية الوی خط خره خدان شهاده خدان خدا Şih sala يتاتينا پرورده کرن خزمتات برافاني کردنش مافهت پارستنام ناصنامات درست کرنا آين دو پاش روجات بوان ارکه بوان مسئولیته بوان عبادته عهد و سوز يدائن خود تعالى كل فِي ديبن و هل گرد و بن و نكن نكن و سستية نكن و خمسارية نكن جماعة کردستان جماعة سيميل و زخو و دلال ام هشت خو بناسر خو دير بین بن روجا و جدان و انصافه دنگیب دن بربجر خو بربجر حجی بربجر الاست بر بجيرة روجت برز، برجه هل، برجيرة هل قريب حيام وخدمة هو، ودفاع كرنش مافيه هو، ودفاع كردنش بيجي هرماء كردستاني وملتة ما، ملتة كسر بلند وسر فراز بيد، سيدا عمر دنگ خوب دنيه، دسر فراز بيم، دسر بلند بيم، جيش آن آزيه يا، خوده بركة بخته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالو بيرزو سير فيروزابلينكاني قالو ممستا خليل إبراهيم وحيفيت ويتزيرين زور سباس بوكانال بو الخبر بوكانال السبده راديو الخبر كوپكشة في آن جي في آن جي براسط لوي خا كجيا خا كهشت علي بيرميرك دبن بارك يخمد دماي بقدر كزيد دماي منقد جارو خودة كنجد جيبو تداي أبي عور الرشاطي كدر داريو بيهي فيه خوب سرطة دار راكي شاي بتنه بو جيرو تو يا ديار مامو تجي بي درقا باشو هجي يا دايبا اي تجي جان يا فكي لائي خوينو قوهو هجاري فقيدا اي وي سر خوب لند کرو المنفكري دل خدا بومن بويت إنك نزمو نازق جناخي دلي دقوت من هبو نبو تشتك جمنو تبرزبو من أفهزرشت نبو تيروك مهشت يا ماي من يخويلي ليه يا روجكا بيروس داكو داكو بريار ببنكريار هاظلت ما نبن نيعر جندالي دا ما ببد ير ما بيتي في شاكس زيا دوكو ددي بارزا نبت هاظل دون ما در جه بابت ما بيتي في طرازيا دوكو ميجو بدو ممبت جي ما بغممبت نشتي مان نبير رممبت مبتذيب اجرى دوكو ملات يرى زبت ورانو دل اجا في غدنا ابتساتيا يتبكوا باكش مروح بسر برائني جلكا خوشة أم يتوسّفير بين سر بذا خشتيه دلام محمد صلى الله عليه وسلم ياتبو خبّيد بوبراء خبّيد نوكا هيست أيام سيدة جمال بجاب بجنو بالاتة بيجين. سيدا جمال سيدا جمال بانگش اخوار راوستان باجر ردوه و آمه ديه قصد زاخو کا دلال کريه في اشتفاني البرايخوا عمري بكت يهاتي يهاتي داخاز شواب کت کچوا بووی وصاب سيدا عمر كار بكنو و بكن لوما ام ديدا خازي بجيني كرمك جمالي ما شرينو شكري ما كورا تچهيا بو عمري ما داش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانجاش من بانجاش سيدا عمر. بانجاش سيدا عمر بانجاش مهميانة. بيتن هين تبكيش بحرا سيدا عمر بنياصن. اس هوا لويه بجكاتي اما. مالا مالاوي قنش مالا بين الدنيا زرزر ما ك... بس <تصفيق> <تصفيق> اه. ما هتانو كا ها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 سيدا عمر اكشوان سيدنا يجي خو همي دايا خوده اتره دانا خوده دا برخ برخو برحفت كيري او خو ترخان هوا بكتن قدر اما گلک جارا امچين هندك جها او درفت بو منناه تدان او درفتال جهد ديهي سيدا عمر منبر اكبول پرلمان كردستاني باسیقاینم بزانن هگر اول برلمان بَغْدَابَا دا دهقات وکتنال پرلمان کردستانه کهری چونکو آمدزانم پرلمان کردستانه چوایا پرلمان بغداد چوایا من هي ویتگير او ايگس من اوبا ازل منطقه زاخوبم او خوزيكاش خير خودرا ازاو هر دو پگ و دا اسباب ما عمر كوتشر زا خوي <تصفيق> قدر ابركا قدر ابركا حزبت ماظن يت يد, يد عراقي خوليك دا وهمي متفق بون يا صايب قهر مشكله كي دا حزبت بتشيك دربخن بس ما وحدة دايسار فيررحي وما يا سنت خاري أب خوده كهندش متى تنPILE نوا أب كاي نبلام تينا برلماني. أزلفير عمر كوشرم. بزن أب في يا ساء يتوالكرين خلكذاخون نشدنج خبطة من. خلكدهو كيجي نشدنج خبطة سيدا يا عمر. أصبح موان يدل صوص يجد الحاستير خدمة من بكن دنجة خبده نمن أز وسيداي عمر دنيا كشوات ممنونين. أجر راسته واتفيد دنجة خبده نمن أز الفير عمرك كشرمة أز نجمة الكشرم يد نج خدادة من بلبده سيداي عمر وجزاكم الله و خيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زفيروزا بلن كيري انت السيده ممنون انت انا فخر الشنازيد بين يديك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 هداني جمالابيس الدهوكا رانجينو هاشتفاني واتيني الشمالات هي مدى كيما جالك جاره مجودي ليه ينبى ليه ينبى يجي بشا دخلوز دخلصه ليه هم خداك ييجا مدى شهوه زفيه كيلت يبزفيه ادى نكد درا بى ابي نكد بهرى هميا فادى نكد ياباش اوا هما نكد جرشبان دوت كاحبشكينت دى شبان كاركا بينت دار شير فاولا فالا سافرازا بينهكي عندي كابرا وشتوازا اباكي فيستافالا تنكداني ارمان جاب جهبين دنكت واركو مافن ازادي ورادر برين جديرو كاخو ديارن بقوتلو كريارن هميل زرشاهدن دلسوزو خزمت <متحدث> كارن برهب بن بودنك داني دنجي هوا برياره سوزي بن سوزا برب جيري مب جاره دودلنا بن داني برب تمش هجينة ازو أو تو هم يا بهفرب كينا اجداري واتينكو أف آهنغاب راوش يا بشتاباني البربجيري هردو بجيرن زاخو سيميل وناحيو هر هرجها كيب سربانفا بشواكي زندي الكنال اسبدايا عصماني قوتي تفاخشكن جلدا تلفزيون خبير راديو خبير اسبدايا اف ام اون اي اي گيتو گوليناد نووكي اون اي جمعه ديار بيروشا جمعه ديتهو بيدنگه گالي كردا ببن يك كرديني يپكن بيدنگ ببن يك هيزو يك خبات بكن جالك دا هازا شونرمند ديار يپاجار زاخو هونرمند جمعه سليميت بسم الله الرحمن الرحيم دعاش الله تعالى تعالى تعالى و ام همي بي و بشتفاني السيداء عمر كوجر بكين جمارة بيست و شش البازن We'll yeah. شكرا للمشاهدين مل بدن مل لها بددن سالن خوش بشيامايا خوش زور باجار زاقونرمن جمعه سلمی بل بل آوازا هر كونيت نهالا هر دزین بری وان المصط greث آسفايت كلما كانت الكلاست كلما كانت كلاج احسابة لقد شدato سيدلاء نؤمة ، gives you لدى خاز شفيكين أو بيتن فايفاكي بشكيشي حاشي كيرو بشتا فانو جماوري خابكت أبكيشتي سيدة يا عمر فرمو سيدة عمر ما مستايا بانجاوزا خير خازا شاك صازا كومال نفكومال هر سيفت و سال سيدا عمر اتناف دايا سيدا عمر فرمو داخاز جبان سيداياتكين داخازش خشكت فاتكين عمر بيكن و دمي پشكش كيرنا پی سيدا فرمون دلس domemeie ما يجدو name ما koru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 بجي م موسطى عمر نوكا سيدى خازي جبار بجيري بزنايا زخو سيميركين موسطى عمر كوشر جمال ابيه تشاش ابيه بشتفانيا خدي بشتفانيا و دل هولى برلماني بينين ودي پرلماني هجني ايدي ده بدون يگرتو يظونه وخدمه نشانه بيشنگومه يگرتو وخدمه نشانه بيشنگومه يگرتو بيشنگومه يگرتو بيشنگومه يگرتو جوسيلو وكالي دستو زوسان واني امام كردستاني بيشنگومه يگرتو امام كردستاني چنگامہ یک دو امه Alkati, belka bjamalati, dali ma ya alkati, abrukati bserkati, bel shangama yegirdu, abrukati bserkati, بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون جماورة دفرا زخويا خدا غيرتو جسارت جماورة دفرا سميلة خدا جرقو بريمير خاسو چلنج جماوري كردستان خدا شرفو و اما دبوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخير بين سرسران و جوان دا ميدان بس بواناميت يتهي فيو اميدات برينن وبس بس قيرانا بمتينن و مشوالاتي فيت وكو اركاك آيني ونجتماني ماخو بربجير كيليا برلمان عراقي. أفجبي جوان يتوكها لويست ونرا زيبون نشنا دنكداني. دي هرسيكس اش بازني زا خو سيميلشنا برلماني. وشارج دي هوكي وشارج أكري. ابن شونا تا يان يعني إبطال كرني. دي هريت اف دردا اين يا سر خلكي اوچن بلكو ابن پشتوان و هاري كار داوي كسي فركي اي بو بغدا يخدن هيزو شيان و شجي افي أمانة بدل استريح سر خوراكا وشهديك حق بدا و بترهيزي بدما ابهمي ويركي داكو كيش ما في ملت خو يستملك قريب 10 مبينين ابهمي وجدان و بحمي وجدان برسفة وانبدا بده يد بجن مال پرلمانی کردستان چکر بو خودی سر شاهده او ارشیف پرلمانی ی تومر گیری هر بر یار اسلام دابید و هاولاتی م دابید پهمی هژو شیان م دکو کی برو هر یاسا بر یار هاولاتي مبيت مدجاتي كير وهميقابا امشل البرلماني شوك اف قطاب خانا ناوانجي املي پروردبوين دي رشتنا رشدنا قررين ملتي خوبوين نوكوان اويد بوش قاندنا ايكو دو ومزايدين حزبي و سياسي هزار در سريب بساري ملتي ايناين وپاشي جاركا دي چوينة دست ايكو دو دوسات موشن سخط. يتشون بريكيت يد برفس يد مش مليونك و هزار متشخورة. بساطحان موشن بلا برزان. ووزيران. إيش 6 مليونا مليونك وحفصت هزاره همي أو باش كفتش موجت فرمان برابري مبريار سا بريار دا، شيتسر هر فرمان براكين، هر رجك يدش <تصفى> <تصفيق> في حكمة الصينين. فيترش 300 كيسين جندليه، الدف نب نوجهة جهبة جهكير أو شيري وحفاظات ديزن وشالك وانت داخل مافت خلقيت كان وامش خطبه هاتين الادان <تصفيق> دفتون منو او راپورتت مشاكرين السرجادة هوليرو دوهو ريكا تغوتي ريكا امرنا ريكا بردرش و اوهد بوين قربانيا نويركي إيش يشرد أش داعش كيم ترنبون هنگام رأوس حتى أوجاد أبو خلكي ما هاتا شكرن خداني خداني الكيشن خلكي إش برلماني والبرلماني وجلد جرا لا ينقرن لا يندجي ركأخو بس دف مدد شن كيل برشافه من دركتي عريزا ويا درندي وكلياتنا طاناكيدا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 او كسي بتري سي يحكم حكم كرن و بي گنه امهنگي راوسيا انها تأزاد كرن اب هزارها كيشن خلقي انجباكي وخيزاني وخوكشتن وداروني وخيخازي فترشي صاله بهج بران برك هكام هكام نشيا بين قالك وقت ماده وبارا وابوري هاري كيرنا خلقي خبكين وكوبيد في بلا خدان وجدانك شاهد اب هزارها كانجو اشكشو كره ما بارور بنا نمونا بو مالو خو <تصفيق> و جاء مازن ترين سامانا بشتافانيا هواي بريزو خوشت في دي جاركادي دي واناكي ديني وانك دين هميوان كسا يهش نظانن نزانن كاملت يي چواد وين باشترین خير و او جهاري كرنا و وملتية دادا کو هي خالای وكو اگیرتن و شما فين ما فين دستوري ملتيه خوب كاين اب ولكن هناك اجراءات تتطور و ان تتطور الى ان تتطور الى ان تتطور ان تتطور الى ان تتطور الى فرمان برا وكي ان همي جيهاني ببنا فيزا كارت وبس ياري ابقوه ورنجاوان بيتا كرن بو مرمين سياسي وحزبي تهزارها گنج ودرچو ببنا خودان درفت كاري بريكا پروژه ناوان مركزي جها، وكي غوربانا آل وگور کرنا بازرگاني البراهيم خليل بوچه سيارت ایران داخلي هرمنابن الحاج عمرانو طويلو بروس خان بوشي إبراهيم خليلا سهاري التركابين وخلكي زاخو سيمة لبكاربن حمي <تصفيق> هذا اخو وبرناس يا خو، تشيكي برلمانتاري برنياس غلاجر وقت ايك رابورت ايك تصريح ايك ليدوان ادتن فوشينت بربرسا ادبن زخطو في شارسار وانا بجني ما مسترض بجيت همي همي هزا خوشيانت خو اموابكاين تو ايد بس غاز بو ما اشتليماني بيت بالاوگه بو پانزين و بو غازي ال دوهوك بنا چه کرن زا خوشي ميل بنا شوا شوا برايمن دکتور جماليشيان پارا و خستاکی مستراتان ابدوکی بینن خستس میله بر كان بخوب خسته بخال موتي بشمرقهان وكي عراق الى بيت و غدرة و ترساندن بو بشمرقه بيتاكرن ده هوا فاصل كين ده موتي هوا برين هكي هندانكي خوندان افيلاني بشمرقهان ناطرسن و رجا ترسين ومن هميشي ينادي ديناكاري هاري كرنكاش حجيب وجود يارباتا كرن وبرهمي واناو مستحقاتت وانا قيلو نبن وزنداني السياسي شامشانه عراقه آما دبوهت خوشت بلا رجا ده ده ابكينا كرنوالا بشتفانيه بو همي كاسو كارن خوب بينا دنگ داني دبتنامك دا ابحيس بوان ين دردسري درد سريه النسريه ملتي دنگدانا هوا بو يگير <تصفيق> <تصفيق> كوميز بو براي هوا عمر كوچارج مارا 26 بازن ازا دورو بارفا سيميل دورو دورو أمانة السطوية مدى أسف خداي عرض وعصمانا سيدخم بهميش ياندخو خزمتكاري هوبم لدينا جهة دنك فداني و جهة برياري پرلماني عراقي حميد السوجي دا كوكيش مان في ملتي خوبكم هكي السر روحان مبيت <تصفيق> الدوماهي جافري بريارة هؤلاء الدهد ابكنا رجاس زاداني بوانا يأهمي جلك إشان دينو أزر دين جلك سباس بو برجير راستقيني زخو سيميل ممستا عمر كوشر هيا بيشتبا نيا ما باورياب خلک زاخو کا دلال هاي قزا يا هاي قزا نيا پاتيفا هاي خلک پاتيفا فراجير پشتوانيل سيد عمر کو چر بكن ان هبر بكن هبر بكن يل کان دي دن هاف ريکيد وي بكن هيزو شان اټ خم خوري وي وجدان ارام بكن الداهي داه بكم بيستو بيكم بيستوشاش هيزار دي. <تصفيق> من كلاك بخير هاتن حاجي سيد عمر كوتشر سباسياكا جدل بو عزيزو خوشتي في هميان كومان دبن اماده امدابن سباسياكا طيبات وبر بجيري بازنيا دوخ سيده جمال كوشر هم بخير هاتن هم بخير هاتن سرسرو سر جابه شبواء اي نياو بخير